කලුවන් වූ අතීතය ලොහුඩින් වර්තමානයේ කාදමනු ඇත ක්‍රමෙන් විපත්තන වර්තමානයේ තවක කු ජීවත් ක්‍රීමට තර ශක්තියක් නැත විපත්තන වර්තමානයේ සොඳුරු සටහන් මත තිත තබෙමි ගිනි දැල් නැගෙන වේගයෙන් ප්‍රථමව අනාගතයේ ගෙලගනමින් සිටින බව මා හද තුල පියමන්කල සිටුවෙල්ලකි සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනා මුළු හදවතින්ම ඔබ සියලු දෙනාට ඒ වගේම එච් කේ බෝඩරේ ඔබ සියලු දෙනාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් භක්තියෙන් පිලිගන් ලබනවා මේක අපේ ජීවිතය මේ අපේ ජීවිතේට මේ වටිනාකමක් මේ වෙනකන් හම්බුණාද ඉතින් මේ දවස්වල ඔයාලට අවුලක් කිස් බාක් දැනෙනවද ප්‍රශ්න මේ කාලය තුල මූණ දෙන්න සිදුවුන නිසා ගොඩ නගාගත්තු සියලුම දේවල් අහිමුණාද? එහෙම දැනෙනවා නම් ඔබට අන්න අපි ආවා ඔබේ ජීවිතේ නුඹට වගේම මේ රටටත් වැදගත් යන්න මුළු ලෝකෙටම ඔබේ අදහස් කියන්න හඬක් නගන්න උත්සහයක් කරන්න. එස්කේ බෝඩරේ අපි සූදානම් ලොකු පුංචි නුඹට වගේම ගහකොළ සතා සූපා වටිනාකම දන්න නිසා අපි නුඹවට ඇදෙනවා නුඹගේ වටිනා අදහස් මේ ලෝතලයට මුසු කර ගන්න. එච්.කේ බෝඩ්රේ අපි උත්සාහ කරනවා. නුඹ සතුට දුක තුල රැඳෙන ආයුර් වගේම ගහකොළ සතා සිවුපා දුක සතුට සමාජයේ හැම වෙලේ සිදුවන අසාධාරණකම් එච්.කේ බෝඩ්රේු නුඹේ ආලින්දයට යන වැඩසටහන් තුල ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා අපිත් මේ මොළු දුගී දුප්පත් පෝසක් බේදකින් තොරව, ফুল මල ಜಾති බේදකින් තොරව, නුඹේ දුක සතුට බෙදා ගැනීමට HK බෝඩරේ සමග අත්වැල් බැඳ ගැනීම යන පුංචි කාරණකෙ illim, නුඹේ හදවතට ඉතා භක්තිය කැටපත් කරනවා. ඉතින් HK බෝඩරේ සමග මුලින්ම සම්බන්ධ වූ අපගේ සහෝදරෙක් ඔහුගේ අදහසින්ම සමාජයට පුංචි පණිවිඩයක් දියත් කරන්න උත්සාහ කළා. මේ ඔහු අපට හිතන්නට ඉදහරින් ලද සබෑ වටිනාකමක යුත් අදහසක් මේ යෝගේ භාෂාවෙන් අපට ඉදිරිපත් කරපු ලිපිය අපි බලමු මේ ලිපියේ තුලින් සමාජයට අපිට යමක් ගන්න පුළුවන් අපේ රාමුව තුළ අපිට යමක් මේක ඉතුරු කරලා තියෙනවාද එස්කේ බෝඩරේ තුලින් හොඳුන්න ලිපියේ විමසීමට ලක් කරනවා මම නමින් සමන් කුමාර පදින්චේ කුරුණෑගල මම කොළඹට ආවේ දැනට අවුරුදු 3කට විතර කලින්. මෙහි වෙනකොට පෞද්ගලික ආයතනක රැකියාව කර නිරත වෙනවා. එතන සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියලා ભેදයක් නැහැ. ගොඩක් කොල්ල කෙල්ල වැඩ කරනවා. මම එතෙන්සිට උබලගේ භාෂාවෙන් උබලත් එක්ක සමීපල කතා කරනවා. ඒකට කමක් නැහැ මම මචං උබ බම් බෝලන් කිව්වට ගණන් ගන්න එපා. මගේ විලාසයයි. පසුගිය කාලේ උඹලා වගේම අපිත් අන්ත අසරණ වුණා. කොරෝනා වලට කලින් පාස්කු ප්‍රහාරයේදී කොළඹ ආව අපි බයෙන් හිටියා. ලංකාවේ පිටිසර ගම්මාන වලින් ආව උන් තමයි මේ කොළඹ වැඩ කරන්නේ බං. ලංකාව තුන් වෙනි ලෝක රටක්. ඒ ගැන උඹට කියන්න දෙයක් නෑනේ බං. බොහොම අමාරුවෙන් රස්සාවක් කරගෙන කොරෝනා වලින් බේරිලා ඊදරේ උන්ටත් කීයක් කරියවන්න? පඩත ගේමක් දෙනව විලාවකට හිතනවා ලංකාව ඉස්සර පින්වන්ත භූමියක් වුණාට දැන් එහෙම නෑ කියලා බං. දැම්මචන් ලංකාවේ ඉන්නවත් හිත දෙන්නේ නැති තරමට ඒක මට විතරක් නෙවෙයි තේරෙනවා. මොනවා කරන්නද? සල්ලි දැන් රට හිඟමන් තත්යක තියෙන්නේ. මම මට වගේම උඹට තේරෙනවා ඇති කියලා. අපේ කොල්ල කෙල්ල කොළඹ රස්සා වලට ඇවිත් බෝඩින් වල දීලා ගිවාගෙන කෑම බීමට වියදම් කරගෙන ගවල් වල මිනිස්සු ජීවත් කරන්නේ පට්ට ගෙමක් ගහනවා බං. උබට තේරෙනවදාන්නේ නැහැ. සමහර වැදපු කොල්ල කෙල්ල ගම්මල Tamange පොඩියුන් තියලා ඇ빗 මෙහෙම කකුපි වගේ බෝඩින් වල එක වේලක් කාගෙන රෑ දෙකේම විහෙසෙනවා බං. ජීවිතේ ඉස්සරහට ඔයාලට ගමක තියෙන ආර්ථික ගැටලු වගේම දෙගුන් තුන්ගුණේකින් ආර්ථික ගැටලු මෙහේ sophomori olina olhos 𝔈 ս "..forest Looking coriander préspts informal scolded ynthia Guid Fam snacks »:😂� seiz� onscious Jenni (*� què apostle Looking ensored scolded erosion INures 보엇ੂldigt ೆ kita rook Jason Italia еКन ♥ SOUND� 鉂 silentlyges INTERVIEWER Psychology ihood ♥ Warriün irritation ishops sediment acquired McDonald ISHA balloons omething ger 되는 cave atorium සුපරි વાහන තියනවා බං උන්ට රතේ ආරක්ෂාව තියනවා බං ඔය ප්‍රභූවරු කියන හැත්තට උදේ කෑම මේසට පමණක් මචං 35000ක වියදමක් වෙනවා කියලා මට එකෙක් කිව්ව මචං යකෝ ඒ කියන්නේ අපි මාසෙම රෑදවල් වැඩ කරලා gana padiyak බං උන්ට ආතල් ගන්න යන්න මුළු පෞලම සැපවිඳින ක්‍රියාකලාපයක් තියනවා මචං අපි ඉතින් හැමදාම එකම තැන ඉඳලා කවදාහරි අඩුම තරමේ අපේ මව්පියන්ටවත් හරියට කන්න දෙන්න උඹලටත් මටත් අමාරු වුණා නේද හැමදාම වහල්ු වින්න රටක් බං දෙයක් දාගන්න තරම් අපිට වත්තමක් ඉතුරු කරගන්න බැරි දිළු තත්ත්වයකට ඇදලා දාපු රටක් බෙල්ලටම හිර කරලා තියෙන්නේ නේද බං ලයිට් බිල් වතුර බිල් එළවලු හොඳටම දීලා තියනවා නේද ගෝබන් නිදාස අධ්‍යාපනය කියන එකට තන ගෝබන් අධ්‍යාපන ලැබපු කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට ඩොක් කොල්ලෝ කෙල්ලන්ට මෙහෙ ජොබ් තියනා නම් ඇයි බං පිටරට යන්නේ ලංකාවේ කොහෙද බං ජීවත් පුළුවන් සුදුසු පරිසරය සුදුසු තත්ත්වය අතීතයේ තිබ්බ සුවම්පෝෂිත ආර්ථික රටාව. ඒක මම කියන්නේ. රටාව හැමෝම බලයට ඇවිත් ඌර්ලා දැම්ම බං විකුණවව බං කෑව බං කාඩද මටයි මේකට මොනොවද දැන් කරන්න පුළුවන්නේ මෝකුත් කරන්න බෑබ දෙදාස් විසි දෙක මේ දෙදාස් විසි දෙක වුරුත්තත් මේ විදිහම තමයි. ඉස්සරහට එන්න තියන සාගතයේ ගැන උබදන්න්නවත්. ඉස්සරහට එන්න තියන ප්‍රතිපාල ගැන උඹබදන්නාද, ඒකත් හොවෙල බැල දැනගනි සහරක්කාය කැමැති නෑ බම් මේේ වගෙන කතා කරනවාට සමාරක්කයින එකක්ක හෙලාම කැමති හැබැයි ලංකාවි ඉන්නව වැඩිය පිටට ගිහිල්ලා කොල්ලො يامකේස රටාවකට උරුමෙලා මෙ මෙහැවිලා පරිවිදෙට ජීවත් වෙනවා. හැබැයි මේ ලංකාවේ ිතුරු වෙන කොල්ල කෙල්ල ටිකට සහ જાતીන් ටිකට මොකද වෙන්නේ? තව ඉස්සරහදී මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති මේ කොළඹ ජීවත් පිරිස සමහරක් යන යාන තියෙන එක කොහොමද තියোনෙ? නැති එක හැම පැත්තකින්ම දුප්පත් ජනතාව තමයි අසරණ වෙන්නේ. ඛඹුරලා ඛඹුරලා හොයන සල්ලි සමාරක්ලාවට හෙට උදේ තව එකෙක්ට දෙන්න වෙනවා. තව ණයයක් බේරන්න වෙනවා. කඩේට ණය ටික ගෙවන්න වෙනවා. උඹලටත් ඒක తీරෙනවා. වැලියමම කතා කරන්න කැමති නැති ප්‍රශ්නයක්. මේ දේශපාලනය කියන නව පොන්චි මතක් කිරීමක් මේ රට ආයේ කොහොම ආවද බෑ. ඒ නිසාවෙන් ඉන්න පිරිසවත් තම තමන් රැකෙන්න යමක් කරන්න තම තමන්ගේ හොඳයි කියන සිත කර ගන්න Tamanṭa puluwan vidihata aarthike godu naga ganna utsah karanna mena karanna deyak ne umba heta dawase mokadda karanna one kiyane de hitha macha oba utsah karapan heta dawase umba mokadda karanna puluwan hodama wede kiyana ubada thiyena na ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. සමහර වෙලාවට තියෙන්නේ ඔබට පොඩි සීමිත පොඩිම පොඩි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රයෝජනට ගනි. හැබැයි ඉගෙනගත්තු දැනුම කවදාවත් අත්පෙ යරන්නේ බා. ඒ තමයි පුළුවන් උත්සාහ කරපන්. ඒ ඉගෙනගත්තු ටික ප්‍රයෝජනට අරගෙන ඒකේනව හරි මොකක් හරි හදාගෙන එලියට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් බග් මොන හෝ අතේපය දැති ඒක හරි කමන්නේ කරලා දැන් මේ තියෙන කාලේ හැටියට ඉස්සරහට එන්න බලන්න මට දෙන්න පුළුවන්නේ ඔන්න ඔය උපදේශ. අපි කවදාකවත් බලාගෙන ඉන්න එපා තව ඉස්සරහට යamak කරන්න හැම කෙනෙම හැම ප්‍රදේශෙම දුක් විඳිනවා. ගෝවිතං කරන මනුස්සයා දුක් විඳිනවා. වගා කටයුතු කරන මනුස්සයා දුක් විඳිනවා. කම්මාල්කාරයා දුක් හැබැයි වැදිය කතා කරන්න බෑ. මං උඩින් දුන්න හරහස ඔබ හිත ඇතුළේ තියාගෙන ඔබ ගොඩනැගෙන්න උත්සාහ කරන්න. තණියම හරිකමක් නෑ තණියම එක්කෙනෙක් තණියම ගොඩ ගිහිල්ලා අනිත් එකට උදව් කරපම්මචා ඒක තමයි වෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්න සිංහල කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ මතක තියාගන්න සිංහල කියන්නේ මහා ලෝකෝට නෑ අනෙත් ජාතින්ට වැඩිය සිංහල ටික රටත් එකයි තියන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරන්නේ වෙන කොහෙවත් නෑ භාෂාව කතා කරන අය ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය ගොඩාක් ඉන්නවා චයිනීස් ජපනීස් ඕනම කෙනෙක් ඉන්නවා ගොඩාක් නමුත් ලංකාවේ සිංහල කියන්නේ චූටි ප්‍රමාණයක් ඉන්න හැබැයි එක්තනිවමඳ වෙලා යන පිරිසක් තමයි මේ සිංහල කියන්නේ මුස්ලිම්ව වේවා මේ ලංකාවේ ඉන්නේ සිංහලේ මුස්ලිම් කියන්නේ සිංහල ලංකා දෙමළ කියන්නේ සිංහලේ ලංකාවේ සිංහල කෝඩසා දෙමළ જાතින් භේදේ හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් හැබැයි සිංහල මේ රටේ ඉන්නේ විනාශ වුනොත් කැලිකරවුවොත් කුට්ටි කරවුවත් තව කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතුරු වෙලා හැබැයි අපි නොදනුත්ම වහලු වුණොත් අන්න මතක තියාගන්නේ මොනවද කරන්න කියන දේ හිතේ ගන්න තියාගෙන වැඩ කරපන් හෙට දවසේ. තව නොබෝ කාලයකින් අපි කොහොමත් වහලු වෙනවා. හැබැයි ඒ වෙනකොට උඹට මොකක් හරි යමක් කරගෙන තියා ගත්තොත්, උඹ උත්සාහයෙන් දෙයක් කරගෙන තියා ගත්තොත් උඹට ප්‍රශ්නක් නැතුව පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙම නැතුනොත් අපි අර කාලයක් අපි වහලුභාවයේ හිටියා වගේ දිගටම යන්න සිද්ධ වෙයි. නිවාඩු කාලය රෝමද් 2013 වෙනකොට ගණනය කිරීම කරලා තියෙනවනේ මේක කාන්තාාරයක් බවට පත් වෙනවා එහෙම එහෙම කියලා තියෙනවා. ඉතින් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් තරතුරු තියෙනවා. කොහොම මන් කියන්න ඕන එක ටික මන් HK කියනවා අපේ නැවත වතාවක් හම්බ වෙනවා. හම්බ මේ තව සමාජයේට මේ වගේ අපෙන් දෙන්න ඕන පණිවිඩ. තව ඔයාලත් අපිට දෙන්න. ඔයාලගෙන් දෙන්න ඕනේ. මම වගේම තව ඔයාලත් නිදහස් කරන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහයෙන් උතුට සතුටින් ජීවත් දර්වාංසරණ අයන උකොඩම ජෛව වේවා එස්කيو බෝඩ් රේටට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ අදහසක් මේ විදිහට ප්‍රකාශ කිරීම ගැන මෙන්න මේ ලෙස සිට අපිට යොපු ලියුපිය අපි ඔබ සමග බෙදාගත්තා ඉතින් ඕන්ගේ අදහස් ඔබට මොනවද හිතෙන්නේ සමාරකලාවට මට හිතෙන දෙයම ඔබටත් හිතෙනවා ඇති සමහරක් වෙලාවට ඔබ ඉස්සරහට කරන්න තියෙන දේ හරියයිද නැද්ද කියන කුතුහලකින් ඉන්න වෙන පුළුවන්. ඒක කෙසේ වෙතත් කමක් නැහැ. ඔබ කරන යම දෙලස කරගෙන යන්න කියලා අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා ඔබේ අනාගතේ, ඔබේ දරුවන්ගේ, ඔබේ අම්මා ඔබේ සහෝදරයන්ගේ අනාගතේ තියෙන ඔබේ අති කියන ඔබ හොඳට අතක තියාගන්න කියලා අපි හදට සමගන්නවා. මේ බොහමාත්ම ස්තූතෙන් දෙනවා සමන් කුමාර කరుణයිකල සිට මේ විදිහට අපිට මේ ප්‍රකාශය දුන්නාට ඔහුගේ භාෂාවෙන් අපිට ඒ ප්‍රකාශය දුන්නා. ਉਹ අපට කතා කරලා මේ විදිහට කියන්න කියන අදහස මේ මේ විදිහට කියන්න කියන අදහසෙන් ਉਹ අපිට හිතවත්. ඒ හිතවත්කමට ඌ මේ ලමා දුන්න. ඉතින් ඔබ ඔබටත් පුළුවා මේ විදිහට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අපිට අපිත් එක්ක අදහස් බෙදා ගන්න, ඒව කරන්න, තව පරිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට ඔබේ අදහස් සියලු දෙනාම සමුත් බෙදා අපිට පුළුවන් ඕරට මේ පරිවිඩ සියල්ලම යොමු කරන්න. ඉතින් ආදර සමගන්වා සියලුම දේරාට දරුවන් සරණ, ඒ දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව ලැබෙන්න ඕනේ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට ජය වෙන්න කියලා. ඒ වගේම සියලුම ජනතාවට ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබේ තියෙන සිතුම් පැතුම් සමග ඔබට ඉදිරියට යන්න ලැබේවා කියලා. ඒ පුංචි මතක් කිරීමක් මේ අපි අලුතෙන් හදාගෙන යන නාලිකාවක්. ඉතින් පුංචි අඩෝපාඩු තියෙන්න පුළුව අපේ කියන දේවල් වලින් හිත රිදුනනම් විශේෂයෙන්ම අපේ ජනතාවගේ හිත රිදුනනම් අපට දහස්සාරයක් සමාවෙන්න. මොකද කියන්න පුළුවන් දේවල් අපි කියනවා ඔබට නොකියන ඕන දේවල් අපි නෝකියන්න උත්සාහ දරනවා හැබැයි සියලුම ජනතාව දැනගැතිය යුතු කාරණා අපි හිත රෙදෙනවා හෝ නැතුණා හෝ ඕනටත් දැනගන්න ඕන නිසා අපි මේකෙන් ප්‍රකාශ කරනවා ඒක බොහොම පිස්තුති නරතාවක් කරනවා මේ පොච්ච වැඩක් හෝ අடு පහඩාවක් සිදු වුණා දෝෂයක් හරසතුනවා සිල් දනාගෙන කාර්මික සමාව